وزير الصحة يؤكد نجاح مصر في مواجهة أزمة كورونا بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة تعلن زيادة عدد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبار السن بواحد وعشرين محافظة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان يعلن عن إجراء 1458 عملية زراعة كبد وكولا خلال العام الماضي الصحة تكشف عن فحص 237 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. الصحة في سبعة أيام تحية طيبة وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان نجاح مصر في مواجهة وباء فيروس كورونا بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال مشاركته ضمن وفد رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات بدبي وأكد الوزير على أهمية البحث العلمي وضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة على مستوى العالم في تطوير الأنظمة الصحية ومواجهة الطوارئ الصحية العالمية أعلنت وزارة الصحة والسكان زيادة عدد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبار السن إلى 832 مركزا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى 21 محافظة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن تطوير الخدمات يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا في هذه المرحلة العمرية. كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزاره عن إجراء 1458 عملية زراعة كبد وكلى بمستشفيات الوزاره ومراكز زراعة الأعضاء البشريه خلال العام الماضي، وأضاف عبد الغفار أن إجمالي الموافقات الممنوحه لإجراء عمليات زراعة الأعضاء خلال العام الماضي بلغت 1910 موافقه من ضمنهم 526 موافقه لإجراء عمليات زراعة الكبد و1384 عملية زراعة كلى وذلك من خلال لجنة الموافقات لزراعة الأعضاء وتحت شعار 100 مليون صحة أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 237000 ألف مولود ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديث الولادة من جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد الرحمن منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية تخصيص 42 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديث الولادة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجار التوسع تباعا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية الصحه في سبعه ايام مستمره مع حضرتكم كل اسبوع تابعونا عبر صفحاتنا الرسميه على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستغرام وختام هذه النشره دمتم في امان الله